Už vás někdy napadlo... Fakt vtipný. Tak ještě jedno. Už vás někdy napadlo, jak vidí takový had. Většina hadů totiž loví v noci. A to jen těžko uvidí, jestli před ním nějaká... Myška je, anebo není. Tak jak to teda dělá? Hadi obecně nemají dobrý zrak ani sluch. Musí tedy spoléhat na něco jiného. Určitě už jste někdy slyšeli, že had plazí jazyk, protože je to v podstatě jeho hmat. To ale není správně. Ve skutečnosti had využívá speciální čichovo-chuťový Jakobsonův orgán, kterými lidé máme zakrněli. Ten funguje tak, že si had o něj otírá jazyk a speciálními chemoreceptory analyzuje, co se chemicky děje kolem. Čili například, jestli v okolí nevoní nějaké žrádlo. Nás však bude zajímat ještě jedna vychytávka hadů. Některé druhy hadů, jako chřestíši, někteří hroznýši a krajty, mají kromě běžných očí ještě takzvané tepločivné jamky. Těmi dokáží zachytit i velmi jemné změny teploty vzduchu. Tyto jamky jsou umístěny na hlavě hada mezi okem a nozdrami. Jde o speciální orgán, takzvané obličejové termoreceptory. Had díky nim dokáže vnímat infračervené záření. Teplokrevná kořist, například myš, se tak stává jasným obrazem proti chladnému pozadí a nemá ani ve tmě žádnou šanci. Had tedy za tmy používá svoji osobní termokameru. Had by mě tedy mohl svým tepločivným orgánem vidět přibližně takto. Možná si říkáte, co člověk? Mohl by takhle vidět své okolí? Ano, může. Ale ne díky vlastním smyslům, ale díky přístroji zvanému termokamera. Člověk totiž tepločivný orgán nemá a očima dokáže vidět svět pouze ve viditelném spektru. Viditelné spektrum je součástí elektromagnetického spektra, o kterém se můžete dozvědět něco více v jednom z našich dalších dílů. Tak co? Chtěli byste být hadem? Já teda ne. Je sice pravda, že had když jde, tak u toho leží, ale já radši zůstanu u toho svého vlastního lidského vnímání světa.